Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2022, εδώ στο σπίτι του Κολογκοτρώνου στο Λιμποβίση, αποτείχουμε φόρου τιμή στις σύρες 21 που μας παρέδωσαν μια ελεύθερη χώρα και δίνουμε την υπόσχεση να γνωριστούμε για ένα καλύτερο κόσμο με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η ομάδα μας, σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτο γέννη Τρίπολη.